شاهد لك نعد فلا الله الله الله الله, الله. <تصفيق> ووالبياعي من جدي ما اسمع بلعز مت ما يدي سكلا ووالعبي بصراحة البياعي الغبوكي والماجد صلاه الغبوكي والماجد صلاه ولتسلل الفخر لها وأخوك وطيب طبعاً لا فهت الف غزلان بالعز ما شاء الله وغزلان بها جفخر القيفه وتزيد فيها الحلا كله دبر يا ليل فخر عنوان شهد لك لك نعزبها لنحن شاهد يوم ما اتراف كله شاهد يا شيخ تلميزان لك نظرة انت بري العلا لك نظرة انت بري العلا هو أم وليد عريبة شان ومن الله هاي به ونفس ومس الحلا والمدح كفويله والبياعي ولا والبياع من قديم اسمه بالعز متميز سكيل لا وحبب مسوى قلبي والمجد تصلى وحول المدح دصله وحول المدح بتسلى الفخر لها وأخوك طبعا يا